قدر نعمة الأشخاص الموجودين بحياتك واللي بحبوك ما تفرط فيها أبدا كتير صعب بهالزمن تلاقي حدا عن جد صادق بيحبه إلك وبيحبك من دون أي مصلحة إياك تروح تفتش عن الرخيص وتترك الغالي الموجود بين إيديك تمسك بهالنعمة ولا تخليها تفرط منك لأنك إذا خسرتها حتكون صعب عليك ترجعها من جديد العملة النادرة ما بتنترك حافظ عليها أحسن ما تطير منك